يا جماعة في موضوع خطير سمعته ما مصدقه هل هو حقيقة ولا لا اكتشفت لما سمعت من الرجال يقول لي إن ابو الهول عيونه مغمضة أنا صراحة ما صدقت دخلت سويت بحث وسيرج على النت لقيت عيونه مفتحة في كل الصور حتى سواء كانت قديمة ولا جديدة لكن حثني إن أنا لازم أجي وأشوف بنفسي وفعلا جيت شفت ولقيت عيونه مغمضة هذا شيء غريب ظاهرة غريبة كانه نايم أنا مستغرب سبحان الله سالت حقون اللي هنا الاثار وحقون الناس اللي هنا هل سووا ترميمات لابو الهول؟ حد سووا له ترميمات في وجوه في اي مكان؟ قالوا ما حد ترميمات نهائيا سبحان الله كيف قبل كذا كان مفتح والحين مغمض شيء عجيب ادخلوا وشوفوا وشوفوا ايش النتيجه واللي هذا يرسل لي على التعليقات طبعا شايفين ابو الهول وضع غير اللي انتو متعودين عليه ابو الهول عيونه مغمضه ابو الهول عيونه مغمضه تقدروا تقارنوا صوره اللي موجوده قبل النهارده قبل تاريخ النهارده تقدروا تأكدوا بنفسكوا نط عيونه الزلاء طيب وهذه فيديو ثاني لابو الهول شوفها نايم ولا انا يتهيالي نايم الرجال نايم, نايم. صباح الخير يسعد الصباح السلام عليكم